«Це лінія розливу олії, лінію вивезли з волей поля, зараз там ведуться бойові дії. Тепер ця лінія буде працювати в Тернополі роками. Ми сюди заїхали не тимчасово, а на постійній сну. Це буде повноцінне відділення виробниче в Тернополі нашої компанії». Директор підприємства Дмитро Остапець показує обладнання, яке вже змонтували. Каже, зараз вони налаштовують і працюють у тестовому режимі. Тільки змонтоване варочне відділення, тут вариться майонез, варяться соус, це приготування напівфабрикату, з якого потім вже фасується майонез, соус, який в нас є в будівлі цієї Коли ми перевозили обладнання, яке фасує олію, його вивозили фактично вже в процесі бойових дій, люди ризикували, коли вивозили його. Це з території Гуляйпова. Якщо казати про цей комплекс, цей комплекс вивозило з Запоріжжя. З Запоріжжя все більш-менш спокійно. Найбільша складність складає де його демонтувати, розібрати, погрузити в машину і перевезти сюди. Витрати за транспортування має компенсувати держава, розповідає Дмитро Остапець. Яка це сума, каже, поки не підрахували. Вивезти вдалося частину готової продукції – це приблизно 20 тонн олії. На нове виробництво шукають людей, розповідає Дмитро Остапець. Наразі є кілька працівників, які евакуювалися з Гуляйполя, каже Дмитро. Але в Тернополі вони тимчасово. Ми орієнтуємося саме на постійне виробництво в Тернополі. Відповідно, люди мають бути місцеві. Це наш орієнтир. Чому місцеві? Тому що ну Підприємства заїхали сюди на багато років. Відповідно, це має бути місцевий персонал, а не тимчасовий. Складність основна у персоналі це люди мають бути кваліфіковані. Кваліфікованих людей підібрати важко. Тому дуже критично для виробництва, якщо людина тимчасова і швидко покидає компанію. У деяких приміщеннях зараз роблять ремонти. Тут, зокрема, будуть роздягальні для працівників, каже Дмитро Остапець. А тут же встановили обладнання, яке робить пляшки для олії. «Ми в тестовому режимі вже пробуємо робити пляшки, тестуємо обладнання видовне. Для розуміння це саме з такої пляшки, під дією тиску і температури формується пляшка, в яку наводається олією». Повністю запустити виробництво планують приблизно через тиждень, каже Дмитро Остепець. Водночас, за його словами, роботу в Запорізькій області припиняти не будуть. Соломія Струз, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина.